Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι μοναδικό γιατί θα φτιάξουμε ένα φαγητό, σνακ, πείτε το θέλετε, θα φτιάξουμε μια φρυτάτα, ουσιαστικά μια ομελέτα τηγανιού, τεράστια οικογενειακή μερίδα με μπέικον και γλυκοπατάτα. Θα είναι απολαυστικότατη, πανεύκολη και πεντανόστιμη, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε μια τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Να σας πω ότι όλη η διαδικασία γίνεται και σε ένα σκεύος. Απλά θα μας πάρει περισσότερο ώρα και εγώ δεν θέλω να πάρει παραπάνω ώρα. Θέλω να τη φτιάξουμε γρήγορα γιατί είναι μια συνταγή που φτιάχνεται σε χρόνο ρεκόρ πραγματικά. Λοιπόν, έχω μια γλυκό και η γλυκοπατάτα δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι superfood, είναι πεντανόστιμη. Πραγματικά όπου και αν τη βάλουμε κάνει το φαγητό μας πεντανόστιμο και αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι το ωφέλη που έχει η γλυκοπατάτα στην υγεία μας. Θεωρείται υπερτροφή, ένας από τους καλύτερους υδατάνθρακους που μπορούμε να τρώμε. Πάρα πολύ αντιξηγητική, πάρα πολύ νόστιμη και πάρα πολύ εύκολη στη χρήση. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε. Επειδή εμεί δεν μεγαλώσαμε με γλυκοπατάτα, εγώ προσωπικά όταν ήμουν από τι γλυκοπατάτα δεν είχε πουθενά για να αγοράσω. Τώρα πια υπάρχει παντού και πρέπει όντω να μάθουμε όλα να τα χρησιμοποιούμε. Είναι καλύτερη σαν τρόφιμο από την κανονική πατάτα από άποψη διατροφική. Έχει περισσότερε τερμίδε, αλλά δεν μα πειράζει γιατί όλα τα καλούδια που έχει πραγματικά την απογειώνουν και τη θέλουμε στη διατροφή μα. Τώρα θέλω να τη σοταρώ, οπότε θέλω να κόψω μικρές φέτες εδώ, και επειδή θέλω να τις σοτάρω σχετικά γρήγορα, να την ψήσω, θα την κόψω μικρά-μικρά κομματάκια. Πάνε εύκολο, κοίτα εδώ. Έτσι όπως είναι, κάτσε να κόψω και εδώ πέρα μια φέτα. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι, το κλασικό σύστημα αυτό. Το ξέρεις, που παίρνω, κόβω σε φέτες, δεν τα κόβω σε μικρά-μικρά κομματάκια, εδώ, τύπου χοντρό μπρινουάζ, εδώ, καρεδάκι, και εδώ. Και τώρα, ήρθε η ώρα να την ψήσουμε. Θέλω να προσθέσω στο τηγάνι μου και βούτυρο και λάδι. Θα προσθέσουμε δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, που το θέλουμε καθαρά για να βοηθήσουμε το βουτυράκι να μην καεί και θέλουμε το βούτυρο για γεύση. Οπότε ρίχνουμε το γλυκό πάτο μέσα. Και μόλι γλίξουμε την λίγο πατάτα ήρθε η ώρα και για το βουτυράκι μα. Δεν θα τσιμπουνευτούμε και να σα πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο Λούρμα Κανάλατο Σαλουμινόφιλο. Παρασκευάζεται από 100% αγελάδινο γάλα, χωρί συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Χρειαζόμαστε μία γεμάτη κουταλιά τη σούπα. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε βουτυράκι, το χρειάζεται η λίγο πατάτα. Θα αρωματιστεί, θα πάρει υπέροχο άρωμα. Και βέβαια θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για να φτιάξουμε και τη μελέτη μα. Οπότε, λάδι μαζί με βούτυρο ε, εδώ. Και μαζί με το βούτυρο, τι πάει φιλελάκι, κρατάω λίγο το βούτυρο στην άκρη γιατί θα χρειαστώ συνέχεια και για, το, για την υπόλοιπη συνταγή. Τι χρειάζεται οπωσδήποτε το βούτυρο φιλελάκι σε αυτέ τι συνταγέ. Ένα συγκεκριμένο αρωματικό, το φασκόμηλο. Φασκόμηλο σε περίπτωση που δεν βρείτε φρέσκο, αν και έχει όλες όλε αγορές πια, σίγουρα θα βρείτε αποξηραμένο και μα κάνει μια χαρά. Κοιτάξτε τι θα κάνω εδώ μαζί με το βούτυρο, παρέα, θα ρίξω το φασκόμηλο και μία σκελίδα σκόρδω εδώ, Φετούλες. Θα λιώσουμε στο βούτυρο και ουσιαστικά θέλω να ονοματίσω το βούτυρο με φασκόμηλο και συνδυαστικά και τα τρία είναι κάτι μοναδικό. Φασκόμηλο, σκόρδο, βούτυρο, αντεγιά. Η συνταγή έχει πάει 10 επίπεδα πάνω. Αλάτι, πιπέρι παίρνει, και δεν το λυπηθώ, και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα μπερνουαζέτ. να κάνουμε ένα βούτυρο που θα έχει γεύσει από φουντούκι. Οπότε, αλλά πιπέρι, παίρνει κόρδο, και κοιτάξτε εδώ. Αντεγιά. Και τώρα. Κανονικά, εδώ πέρα η γλυκοπατάτα μου θέλει περίπου 4-5 λεπτάκια μέχρι που να μαγειρευτεί. Μπορούσαμε να την βγάλουμε και να συνεχίσουμε τη διαδικασία με τον bacon. Αλλά επειδή εγώ θέλω να πάω γρήγορα και να πάω real time, έχω ένα ωραίο σκέπο που μπαίνει στο φούρνο. 30 εκατοστά. Θα βάλω πάνω στη φωτιά, χαμηλή φωτιά. Ε, εδώ, ήρθε η ώρα για τον κύριο bacon. Κύριο bacon είναι εδώ. Μπράβο, γι' αυτό το πήρα έτσι. Το πήρα ολόκληρο κομμάτι, για να μπορέσουμε να το κάνουμε sexy. Αν το πάρετε σε φέτε, δεν γίνεται sexy. Γιατί είναι από μόνο του κομμένο. Οπότε, λαρντώνε όπω λέμε, τα κόβουμε σε ωραία κομμάτια. Εδώ, και εδώ, και εδώ. Στη φωτιά. Και συνεχίζω και με τα υπόλοιπα. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο μπέικονάκι μου μέσα. Εδώ. Και αρχίζω να το μπέικον εδώ. Γιατί όλη η διαδικασία του φαγητού θα γίνει σε αυτό το τηγάνι. Αυτό το θέλουμε μόνο για να ψήσουμε τι λίγο πατάτε. Εδώ. Τώρα. Πάμε να ετοιμάσουμε το μείγμα με τα γάμα. Το μείγμα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένα μπολ. Και σπάμε μέσα τα αυγά, όλα, κάνουμε μια φρυτάτα, μια Ιταλική ομελέτα. Αλλά τώρα θα μου πείτε τι Ιταλικό έχει εδώ πέρα. Τίποτα, απλά οι Ιταλοί το ονομάσανε, ναι, εμείς δεν το έχουμε ονομάσει. Τα βουλάκια μας πάνε μέσα. Θα προσθέσω μέσα το μπέικιν, το γάλα. Και ό,τι αρωματικά θέλετε να βάλετε, μπορείτε να ρίξετε. Σε περίπτωση που δεν βάλετε φασκόμηλο στη συνταγή σα, σίγουρα πρέπει να βάλετε αρωματικά εδώ. Κάποιο θυμάρι, κάποια ρίγανη, κάποιο δεδρόλυβανο, βάλετε ό,τι σα αρέσει. Εγώ επειδή έχω βάλει το φασκόμηλο, και το φασκόμηλο θα συνεχίζει να δίνει γεύση όση ώρα ψήνεται η φρυτάτα μου στο φούρνο. Δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο. Λοιπόν, υπεράκι μέσα. Αλάτι, δεν θα το λυπηθώ, Και ανακατεύω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχω να σπάσουν τα αυρά. Μπέκι, γάλα, αυγουλάκια για να πουσκώσει τριτάτα να γίνει έξι. Και ουσιαστικά είμαστε σχεδόν έτοιμοι, μόνο που χρειάζεται είναι να σου το bacon μα εδώ, για να δώσετε τι κατάσταση βρίσκεται, Μια χαρά, σκοτάρετε, αλλά επειδή το μπέικον μου δεν έχει λιπαρά, βλέπετε ότι δεν έχει βγάλει λιπαρά, πρέπει να βοηθήσω λίγο το τηγάνι, πώ θα το κάνω αυτό, με λίγο ακόμα βουτειράκι, μια κουταλιά τη σούπα, λούρπακ, πάει και αυτό μέσα, αφήστε το να λιώσει. Και μόλις λιώσει θα ψηθεί το μπέικον και ουσιαστικά θα κάνω ένα μίξ από όλα για να βάλω την ομελέτα μου μέσα στο φούρνο, τη φρυτάτα μου. Λοιπόν, εδώ σοτάρω το μπέικον μαζί με το βουτυράκι και συγχρονώ, πάντα έχω στο νου μου τι δίπλα τη γλυκοπατάτα. Εντάξει εδώ πόσο ωραία που έχει γίνει. Και μόλις σοτάρω το μπέικον, κυρτή ώρα να προσθέσω τι. Γλυκοπατάτα, σκόρδο, πιέφα σκόμηλο μέσα στο πιγανάκι μου. Κάνω ένα μικρό ανακάτεμα, όλα τα υλικά. Χρειαζόμαστε βούτυρο για τη συνταγή, γιατί αλλιώ θα κολλήσει η ομελέτα μα και δεν θα ψηθεί. Κοιτάξτε εδώ ένα μείγμα. Μπέικον γλυκό πατάτα, σίγουρα η γλυκό πατάτα έχει ψηθεί. Συνεχίζεται μπαμπαμ. Mm. Και ήρθε η ώρα να προσθέσω τα αυγά μου. Έτσι όπω είναι. Ρίχνω τα αυγά μέσα. Σβήνω τη φωτιά. Ρίχνω το τυρί από πάνω. Δεν το παρακάνετε, γιατί το τυρί θα αφήσει να φωσκώσει η ομελέτα μα. Εδώ. Έτσι όπω είναι. Ο φούρνος μου είναι υπεραθερμασμόνος σε 180 βαθμούς. Ρίξω μέσα για περίπου 20-30 λεπτάκια, όσο ώρα θα πάρει για να ψηθεί η φριτάτα μου. Μόλις βγήκε αυτή, σερβίλουμε κατασκευή. Και η φριτάτα μου είναι έτοιμη. Μα κοιτάξτε εδώ. Είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Φουσκωτίνο. Όσοι με να τη βγάλω από το σκεύασμα στο να την αφήσω εδώ μέσα. Κοίτα. Και εδώ πόσο φανταστική που είναι. Αγωνικά δεν την κόβουμε κατευθείαν. Περιμένουμε λίγη ώρα, αλλά εγώ θα κόψω ένα κομμάτι. Και εδώ. Πε δεν του τρέχουν τα σαλάκια. Είναι στιγμή που όντω λίγο μου τρέχουν τα σαλάκια. Αλλά τι να κάνουμε. Δυστυχώ μόνο εγώ θα μπορέσω να τη δοκιμάσω και όχι εσεί γιατί. Είναι εδώ, κοιτάξτε εδώ, πόσο φουσκωτή και υπέροχη έχει γίνει. Βλέπετε, χνίζει. Αναγία μου. Θα την κάνουμε έτσι λίγο πιο ολοκληρωμένη, λίγο ρόκα, εδώ, λίγα ντοματίνια, είσαι σαν να υπάρχουν. Ό,τι θέλετε, εδώ και εδώ, Πείτε. τίποτα άλλο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έτσι όπως είναι, πιρουνάρα και κατευθείαν... Mm. Το σκόρδο, το βούτυρο, το βασκόμελο, το bacon, η γλυκοπατάτα, τα έχουν δηλέψει όλα τόσα αρμονικά μεταξύ. Πραγματικά το αποτέλεσμα είναι άρτιο, δηλαδή είναι τέλειο. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Είναι η τέλεια φρυτάτα, η τέλεια συνταγή, η διατροπικά είναι σε πρωτεΐνη. Θα σας αρέσει πάρα πολύ και μόλις το δοκιμάσετε θέλω να μου στείλετε φωτογραφίες να δω τι έχετε κάνει. Η συνταγή είναι φανταστική, μοναδική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. subscribe στο κανάλι μας. Φιλάκια πολλά. Μοναδικό.